الآن كسر الآن نقلل الملايين الآن الآن اقول لك هو حي حسين يلو ديسكو رباط حمر مصنخين وسعافيكم وشو الله لك, لك ما تختلف عن قاعات الديسكو بشيء بس بس تحكي تفشخ هتعرف على فرحه مو خادم الزهره انت بس خادم الزهر, الزهر كون مؤدب طيب انت تصلح وقاعد تنقل المحاضرات واللطم ده الناس تناسك باوع ولا يجوز <تصفيق> تهريجي حيث أحا... أشوف يعني اللي تحت من بري إلى الرقص أقرب منهم إلى إبداء الشعيرة الحسينية وإظهار الشعيرة الحسينية. أبروه أبروه أبروه أبروه أبروه أستخدم اسلوب التحريض على المنبر لكن أقول لأبني أنت عندك علم أنه مجلس الإمام الحسين تحضر به السيدة الزهراء عليه السلام فهل هو هذا حال إنسان يحترم السيدة الزهراء أن يرقص في محضر السيدة بناء على معتقدنا إحنا ولكني عاج انتو باي عصر؟ باي تاريخ انتو؟ انتو وين ترقصون على جراحنا؟ تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بياح الالام الان؟ شنو هالكلام؟ شنو هالوضع هذا؟ من ورائكم انتو؟ بدل هذه خلي يصير عندكم عجيمة الحسين، يكون عندكم صلابه الحسين، يكون عندكم خلق الحسين، يكون عندكم اداب الحسين. مو جاييلي تحاولون ان تخلونا نصل الى مستويات نتحول بها الى مخرفين في انظار الناس واللي يجي يقول هذا ع... هذا عباره عن احياء شعائر قل له ارجوك خلي علمك ببطنك واسكت لا مو احياء شعائر مو هاي الشعائر الشعائر تحيا بالدين بالاخلاق بالقيم تحيا الشعائر بالوسائل المشروعه بالوسائل الع... <تصفيق> مكتوبت لك تبقى حسين ومكتوبت لك تبقى خادم، نص الي نصلي ونص الي والزهرة تحضر وياه. مكتوبت لك تبقى اليوم، مقسومت لك تبقى حبيبي. نص الثاني وتوأم روحي انا مريضه نص الي بجم نص الي طم الزهر اتحضر وياهم اه ناصر المقصاح لابسين جروح الصوت علنه ذوقك عيد ملقاها وفراقك الشكن منه ذوقك عيد ملقاها جتك طه ابرح بابك وقعد يابسينه دم صبت على مصابك يومك عافنة يصب برت حيله اهو اهو اهو غيرك يا هوني شكيلا اهو اهو, اهو انت ابني فاقد للتربيه، انت ما متربي تربيه حسينيه. ما متربي تربيه اسلاميه وكل اللي لطمون معك وكل اللي يجرون ارجوك موضوع اهل البيت الى التهريج، مره يسؤولي اياه بمواليد اغاني هي اقرب الى الدبكات والرقصات والاغاني ومره على موضوع اللطم والرده. لا ابني انت ما متربي تربيه حسينيه، ما متربي تربيه محمديه. انا ادعوك ان ترجع وتتربى حتى انت تكون قادر على العطاء لان انت الان تطيع فرد عطاء سلبي غلط نهر <تصفيق> Let's <laughs> relive,